У новому залі сільськогосподарська техніка, яку виготовляли в Запорізькій області на заводі Абрагама Коопа. Нині це Запорізький автомобілебудівний завод. Також у цій експозиції гусеничні трактори, бронетранспортери та два броньовано-розвідувальних дозорних автомобілі. Екземпляр. Найрідкісніший екземпляр під номером 38 – це ГАЗ-51. Пожежна машина, яка була на озброєнні наших пожежних частин на початку 50-х років. На сьогоднішній день ми точно знаємо, що вона єдина в Україні. Оскільки зберіглися кулі, ми вирішили, що вони нам знадобляться. І в нас сьогодні є три експонати – це мото-моториса та дві дрезини. Одна ручна, а інша – мото-дрезина. Мото-моториса – це вид залізничного транспорту, дуже схожий на маленький тепловоз. Там автомобільний двигун, тому і називається мото-моториса. За моєю спиною знаходиться унікальний автомобіль ЗІС-151 з реактивним двигуном. Цей реактивний двигун використовували на радянських винищувачах Міг-17, а автомобіль використовували на аеродромах для очищення їх в зимовий період. Максимальну швидкість, яку він розвиває, 60 кілометрів за годину. Також у новому залі Фаетону вантажівка МАЗ-502 виробництва Мінського автомобіля заводу. Загалом таких автомобілів було 960. Достатньо рідкісний екземпляр. Він вже у нас в музеї давно. Це МАЗ-502. Це найрідкісніша вантажівка. З технічної точки зору ця вантажівка виявилася невдалою. Тому й була випущена дуже обмежена кількість. Також знаменита полуторка ГАЗ-ММ, яка випускалась у воєнний період у режимі максимальної економії металу. Там дверей нема, половина кабіни з брезенту. Більше того, ми її доповнили і там стоїть дуже цікава зенітна кулеметна установка. За словами працівника музею техніки Фаетон Семена Мушара, підготовка до відкриття нового залу тривала два з половиною роки. Ремонтували з усиллями працівників музею. На цьому місці раніше була просто вулиця, відкрита територія. Тут було зовсім інше покриття. Ми поставили колони та підняли дах. Нині у Фаетоні працюють із дотриманням всіх епідеміологічних вимог, які діють в червоній карантинній зоні, каже Семен Мушер. Вхід до семи виставкових залів платний, для всіх пільгових категорій – безоплатний. Олена Черкун, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.